så er det igen tid til at sige velkommen til et nyt år. Og 2021 er vi i hvert fald mange, der har glædet os meget til. Man kan ikke sige 2020 uden at sige Corona. Og her i Aarhus Pro Bureau har vi selvfølgelig også været påvirket af pandemien med flere hjemmesendelser, mindre mødeaktivitet og de manglende high fives. Men det er heldigvis så stort set det, som vi har mærket til Corona altså internt her i bureauet. Mange har det langt værre og hårdt ramt. Mit største ønske om et godt nytår går til jer. I apropos har vi sagt velkommen til nye kunder i 2020. Det er så givende at starte nye kunder op og se samarbejdet bære frugt. Tak til alle vores kunder for jeres tillid. Det er en glæde at arbejde sammen med hver enkelt. Ja, ja. Flere kunder betyder flere medarbejdere, og i 2020 har vi sagt velkommen til to nye bedre medarbejdere, nemlig Lisa og Jens. Det har været en fornøjelse at have jer med, og jeg glæder mig til at skabe endnu flere resultater sammen med jer i 2021. Og så byder vi faktisk også velkommen til en ny medarbejder her i januar. Velkommen Tobias. Jeg ja, tak til alle medarbejdere her i Appropo Uden jeg, intet på I er A-holdet. Og selvfølgelig også tak til jer, der følger med her på sociale medier. Tak fordi I liker, kommenterer, deler eller bare følger med. Det håber jeg også, I vil gøre i 2021. 2021 bliver et meget spændende år for på O, hvor vi udelukkende har valgt at fokusere på at være marketingafdelingen for små og mellemstore virksomheder. Det er netop det, vi har haft med her i 2020, og derfor fokuserer vi på det 100% i 2021. Til sidst vil jeg bare ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår.